اوّينا اوّينا بصيامنا خلينا نتحمل وشكات والصمع الأخضطنا والصمع الأطبعنا مش بس عنكسات والساعد طالينا والموتى يزينا والحاقة أمنينا وشمعنا تنهات والزنة مكفوعة والضياء والكلمة مسموعة على ذكر وإنشات والله بعودة بعودة بعودة, بعودة والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفيني فيه اخواتي حبيبي متابعيني الغاليين. آه رايحة فين دلوقتي? لأ انا كنت برا وجيت. آه هنمشي اليوم بتاعنا طبيعي والروتين عادي جدا جدا. بس ايه تعالوا بقى ايه اوريكم الحاجات اللي انا جبتها من برا دلوقتي. آه ونبتدي ونبتدي الروتين بتاعنا. بصوا انا كنت ببيحية عند الدكتور يعني آه تعبان هو واخواته بس هو اكتر حد فيهم فاخدته للدكتور تمام بس هو هو نفس التعب اللي عنده عند اخواته اهو آه آه والله نفس يعني نفس الاسبوع ده تاني مره اوديهم عند الدكاتره الاول سيليا وبعدين يحيى دلوقتي تمام آه آه حاضر يا ست ستي حاضر آه دول العشر بيضات جبتهم باربعين 40 تمام آه جبت بقى ايه اول مره اجيب بقى عصاير من بره بس دي عصاير فريش تمام دي مانجا الواحدة على خمسة وعشرين. تمام? عشان دي اللي هي الصغمطوطة. بصوا حجمها جنب دي. نعم يعني بص الازازة دي الصغيرة. ما لقيتش الكبير. تمام? الازازة الكبيرة دي بخمسة وثلاثين. ده صوبية وده طمر. تمام بقيت بقى الحاجة اللي انا جبتها سبتها عند السوبر ماركت والراجل هيجيبها لي دلوقتي عشان مكنتش قادرة اشيل بصراحة أول ما يجيبها هصورها معي بص هو احنا استهلاكنا للجبن مش مش كتير في رمضان بس الولاد برضو بيجي بقى عليهم وقت كده بيبقوا جعانين اللي هو ما بين الفطار والسهر فبجيبها لهم تمام ادي جبنة رومي تمام وده لانشون حلواني تمام وده عيش تمام انا مش عارفة الحاجات دول اربع مش عارفة بكام والله لان انا حسبت الراجل على كله في النهاية اقول لكم التوتر كام؟ دي قهوة فاتح محاوك اواف بي سبعين كنت جابه من يومين عبد المعبود وكان فيه الفاتح والمحو وغامق محوج ما ازاي انا رايحه اخد الفتح حتى الغامق وما اكتشفتش غير بعد ما فتحتها ما جيت في البيت هنا فمش مشكله جبت الفتح قلت ايه ابقى اعمل على ده عشان خاطر انا ما بحبش الغامق يعني حتى لو الوسط بشربه عادي انما الغامق صعب قوي تمام طيب. كنت بقى مكبره يعني آه وده عطس اصفر بس ميه مكان العصير لما كان محطوط صحه كده نكمل ده عكس فرد بثمانية وعشرين وده فول ترميس الضحى 48 وأربعين وفول مدشوش الضحى بثلاثين طبعا عرفتوا كده دول جايين لأيه انا عندي اللي هو الفول بتاع امريكانا ده بعمل منه بس زهقت بقى عايزة ادمس السفول دي دمتي قالي تقريبا اه دي جبت رودر الواحدة بستاشر تمام اهو جبت ايه تاني جبتي اه جبت جبت الالبان آه. هما دول دول بس كده اتخد عليهم تلتمية واربعين بس ادي سبعين حاجات بتلاتين تلاتين خمسين سبعين ميه وعشرين ميه وخمسين ميه وخمسين ميه وثمانين ميه وثمانين وأقول ده ستين ميتين وشوية ميتين وشوية يبقى دول بتم دول مقربين على كام وادي عشرة أقول ميتين وثلاثين مش عارفة يعني هما دول واخد عليهم دول بالظبط تلتمية وأربعين دول بالظبط مفيش أي حاجة عليهم تاني تمام بصوا الفرخه زي ما انتم شايفين كده وعملت لها التتبيله بتاعتها عملتها معاكم كذا مره بصلايه طماطمايه بهارات دجاج او بهارات مشاوي بهارات مشكله براحتنا يعني ملح شويه زيت ورشستر صوص او صوي صوص ومعلقه عسل ابيض او عسل اسود صغير تمام والملح طبعا زي ما انتم حابين وفلفل اسود وضربت ده كله عايزين تحطوا سنة توم آه مفروم مفيش مشكلة تمام بس آه لا عايز يزود صلصة آه أي اضافات تحبوا تحطوها بس دي التتبيله بتاعتي الأساسية بصوا عملت هنا في الفراغ بتاعتي انا بس مش عايزة امسكها عملت فيها فتحات زي ما انتم شايفين كده في الوراك وفي الصدور وكل عشان عايزة التتبيله آه تدخل في كل حاجة تمام اقعد بقى ايه نقلب بقى كويس كده وصو الفتحات اللي انا عاملاها هقلبها لكم وصو كده تببلتها هسيبها بقى ايه في التتبيلة دي تلات اربع ساعات او لو عايزين تبقيتهم من بالليل يفضل بس هي ما شاء الله تتبيلة سريعة يعني متاخدش وقت انتوا حتي لو هتعملوها تسيبوها في التتبيع نص ساعة او ساعة برضه هتلقط منها اثناء بقي الفرخة بتاعتنا بتتبل في التلاجة حبيت ان انا اعمل شوية خشاف كده باللبن اللبن عندي بيغلي قطعي بقي البلح الزبيب بقي حطيه قراصية مشمشية طين الحاجات اللي انتي بتحبيها تقطعيها مكعبات صغيره وبتحطيها ايه مع الخشف بتاعك تمام انا ياسين عندي ما بيحبوش بلبن فحطه له ايه سليم زي ما هو ويلا بقى ايه نكمل آه بقيه الاكل بتاعنا انا هنا سلقت مكرونه المكرونه بحط عليها ملح وزيت وبحط عليها آه شويه من الزعتر تمام الصلصه عملتها معاكم بقى كتير فمش محتاجين ان انتم تشوفوها ويلا نكمل بقيه الخطوات بتاعتنا طيب يعني اسوي هذا الفاكهه هنا اكون خلصت التحدي عادي في شيء زياده اسويه هذا شيء خارج ترى الموضوع مو سهل لانه مو صعب حرفيا مو صعب والحين خلوني طبعا جربت على الهارد كور حاولت على الهارد كور صراحه ما في ما تقدر تجرب خلينا نقول خلينا نحتاج واحد مع المحطه فوق التكفى دقيقه الان اردنا خلص اوكي بس اثنين علي لا حيونه انت تذوق أوركا سؤال في ما عادي بس على شيء لو بدي استخدمه، أما أي لعبة ثانية من أما لوفي ونوفي ونيجاشينو، بس كويس أن لوفي ما يفصل عادي بكل شيء. ملعب أوركا الأكوان يا جماعة موجود. يا والله هذا اللي اللعبة ضايفين عليها كل شيء يا جماعة. كول. ده. نشوف استعراض كوكا ولا جولة لحتى الآن. الآن يا جماعة استعملنا كثير من الشخصيات نجربهم وفي مهارات كثيرة، ولكن بدي أفتح الشخصيات اللي تعجبكم. هو أنا مش كم <سوك> جاء كلي نفرك جت الحلا بس ما جت المغت زجت ونتن عودي بالبندا والعينها وأمنها وسلمنا وانفتنا بسيمنا تبقيني فازين والله عودة بعودة بعودة بعودة والله. بوي الكلام شايفين دي النهايات السعيده بالنسبه لي ده نظيف ما حاجه تمام اتصبن بس مركون وادي الحوض برضو. رقيق بس كنت بغسل بس ايدي تمام هدي الصابون تمام دنيا ايه هاديه معانا خالص كده الحمد لله تعالوا بقى نعمل الفول المدمس في البيت ما عملتوش بقى من اول رمضان وكنت بقى بستخدم اللي هي العلب بتاعه الامريكانا الجاهزه بصوا انا هنا معايا كيس الضوحه بتاع الفول اللي هو بتاع التدميس اللي هو الفول البلدي اللي هو بقشره ده طبعا. اهم حاجه عايزه اغسله كده غسله كويسه وهوريكم بعد ما اغسله شكله عامل ازاي وهنعمل سيئة. نفتح بقى الميه نشطفه تلات اربع مرات كده لحد لما اللون بتاع الفول مع الحاجات اللي هي فيها الغازات دي تنزل مع الميه الاوانية وبعد كده هقول لكم هنعمل ما شاء الله عشان فول الضحى نظيف بصوا يعني لو فول انتوا جايبينه من العطار هتلاقوا لون الميه متغلط تمام بس هو الفول الرز الحاجات بتاعت البحر بتبقى مغسولة عموما بس احنا بنغسلها تانى زيادة تأثير. تمام هصفى برضو المرة دى تمام وهرجع عاملاه مياه كمان كده انا غسلته وصفيته زى ما انتوا شايفين هفتح عليه بقى المياه وهسيبه بقى, بقى منقوع فيه من بالليل للصبح براحتنا بقى من ست ساعات فيما فوق يعني بس مش اقل من ست ساعات يعني لو اتناشر ساعه يعني يبقى حلو جدا جدا عشان الفول يبقى لين معانا عايزين تدوله غلوه نص ساعه وتسيبوه في الميه المغليه تطفو عليه مثلا تغلوه نص ساعه وتطفو عليه هيبقى احسن واحسن مش هياخد معاكم ايه وقت في التسوية خالص براحتنا جدا انا هحط عليه دلوقتي ميه عاديه من الحنفيه عشان انا هسيبه من بالليل للصبح يعيش حياته خالص تمام زي ما قلت لكم عايزين تغلوه في نص ساعه مش هياخد معاكم وقت خالص وتدفع عليه ويفضل في الميه المغليه من بالليل للصبح تنابهه تمام اهو خلاص انا بقى هسيبه بقى ايه منقوع هنا للصبح تمام يطلع بقى الغازات والحاجات بقى بتاعته براحته خالص جدا ونشوف بقى ان شاء الله الصبح بقى ايه هنكمل شغل فيه ازاي تمام لو انت شغاله من الصبح حطيه الصبح واشتغلي مثلا ايه بعد الفطار يعني على اخر اليوم كده تمام انا دلوقتي بالليل وهسيبه للصبح بصوا بقى بصراحه انا ما سبتوش بقى لا ساعات ولا اتناشر ساعه انا سبته من السحور لحد تاني يوم لحد وقت الفطار ليه كان عندي شويه بقى مشاوير وحاجات كده فاول ما خلصنا الفطار قمت بقى خلصته وعايزه اقول لكم ان هو ما خدش معايا وقت في التسويه بسبب الحركه دي تمام ده بقى اللي هو الفول المدشوش او الفول بتاع الطعميه خدت منه كوبايه واحده زي ما انتم شايفين كده ولازم بقى ده اشطفه كويس جدا جدا واصفيه لحد ما الميه تبقى شفافه معايا و يتصفي و نفس الكلام في العدس الاصفر غسلته كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين هعيد عليه بقي كتير لان انا لقيته ايه يعني عمال يطلع بلاوي زي ما انتوا شايفين كده لازم اتاكد انه نضف و بقت شفافه جدا وبعدين اروح سايباه يتصفي محتاجه كوبايه من العدس وكوباية كوبايه من الفول المتشوش تمام ادي آه آه بقى القدره بتاعه الفول بتاعتي هنزل بقى ايه بالكيس بتاع الدحه أو نص كيلو الفول مدمس تمام لا زي ما تحبوا يعني بس عايزه اقول لكم الفول بتاع الدحه طلع تحفه هحط بقى ايه الـ الـ الفول المدشوش مع العدس جبت طماطمايه قطعتها اربع اربعة وبصلايه اربعة. وده لون زعفران على يدوب اكتر في المعلقه كده اقل من ربع معلقه الشاي تمام وزودت بقى ميه سخنه بتغلي لازم تكون بتغلي غطيت كده المكونات بتاعتي وطلعت عنها كمان ايه شويه تمام ادي إيه المقدار اللي انا سايباه في القدره بتاعه الفول بتاعتي اول بقى ما حسيتوا ان هو غلي كده جبت بقى الاسترتش بتاعي وقفلته بالمنظر ده عشان عايزه القدره بتاعه الفول تحتفظ بالبخار جواها الكلام ده بقى بعد قد ايه بالظبط يا جماعه مش هتتخيلوا بعد ساعتين تمام عايزه اقول لكم ان احنا وكنا كمان ادينا الفول غلوه من بالليل تمام وسخينه مثلا ادينا له غلوه نص ساعه كان م... ما كانش هياخد معانا وقت خالص تمام بس انا عشان انا سبته منقوع بصوا الفوليه عامله ازاي رهيبه قلت إيه, ايه يعني اكمل بقى جميلي واسيبه كمان ساعه انا مخليه النار شمعه عايزه بقى اللي هو ايه يعني يتهري إيه لما يقول يا بس عايزه اقول لكم ان انا وانا بقلب بس كده إيه الفول انتوا هتشوفوه معايا في المعلقه بصوا الفول دايب مش مستحمل بس ايه انا قلت ايه اسيبه بقى ايه يعني ياخد ودي كده بشكل ودي سبته كده هو وغطيته بالظبط بعدها بساعة فتحت عليه يعني كده المجمل الفول بتاعنا ده استوى في قد ايه تلات ساعات تلات ساعات اتفرجوا بقى ايه عالجمال اللي هتشوفوه دلوقتي تمام طبعا اللي عايز بقى ياخد الكلام ده كله يضربه بقى في كبة او في خلاط براحتكم جدا انا عندي الهراسة اللي هي بتاعت البطاطس دي تمام هرست الفول بتاعي وشوفوا بقى ايه هنحبشه ازاي دلوقتي حبشوه بالطريقة اللي, اللي تعجبكم حطيت عليه شوية زيت شوية ملح شوية كمون شوية شطة وبقى اكيد اكيد عصرة الليمون والبزر طبعا نشيله يعني وقلبت الكلام ده كله ايه في بعضه ونرجع بقى ايه نساوي بقى الوش عايزه اقول لكم ان الريحه بتاعته تهوس وشايفين لونه عامل اه ازاي حطيت بقى سنه كده من الزيت وقلت بقى ايه ادوق معاكم قسما بالله العلي العظيم هنا كانت دايره خناقه وانا هفتح لكم الصوت دلوقتي عشان تشوفوا الخناقه اللي دايره بس لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا حطي لي لايك عشان الفول كان اجمد حاجه في الكوكب اشوفكم فيديوهات ثانيه جديده. انتوا بتتخانقوا على الفول؟ رد عيد اليوم. بتتخانقوا على الفول؟ يا رب يا رب انتوا عشكم يا رب بص خناقه دايره على الفوق لا لا براحة براحة سي مش حاجه ما فيهاش جايه سدية جايه عايزه حد شويه عشان تكون فوق مش لايش بهضه لا لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك اكتبوا كومنت وشيروا مع اصحابكم